V dalším díle se zaměříme na problémové křivatky, kde je potřeba upozornit řidiče na povinnosti dát přednost jízdě a současné jsou křižovatky, kde se lidi neuvědomují to pravidlo. Jsme na křižovatce Buzulská, Pouchovská a v okruh blízko nákupního centra Kaufland. Na této křižovatce vozidlo jedoucí od magistrátu města a když se odbočovat doleva ke Kauflandu má povinnost dát přednost proti jedoucím, kteří jedou od Pouchova. I ti, rovně a i těm, co odbočí doprava ke Kauflandu z jejich strany. V tomto případě vozil se křivatce a čeká do poslední chvíle, jelikož druhé strany, ze strany Pouchovské, je souběžně s nimi také celou dobu zelená. A vozidla takto nemůže manévr dokončit bezpečně a na poslední chvíli k křivatky, když už je se z hlavní silnice pokyn volno. Je problém ten, že před minulými roky došlo ke změně místní úpravy a ze směru od Pouchova je z dvou pruhů původních, jenom je doprava odbočující jeden pravý pruh. To znamená, vozidlo je po Pouchova si opět může vybrat, za skončí v pravém nebo levém pruhu. To znamená, vozidlo jedoucí od magistrátu, nemá nikdy jistotu, Za do toho levého pruhu může najet, nebo toto protijedoucí vozidlo do toho pruhu nenajede také. Takže měl by samozřejmě čekat do poslední chvíle, až si to vozidlo před ním vybere jízdní pruh. Je zde potřeba samozřejmě obezřetnost a vnímat, jak se chová řidič v protilzím vozidle, protože v případě střetu a kolize dochází k tomu, že výnikem bude řidič, který měl dát přednost proti jdoucímu. Takže pokud si není člověk jistý, toto to vozidlo proti němu opravdu skončí v pravém pruhu, to do toho levého pruhu nenajíždět. Potřeba samozřejmě říct, že město řeší koncepci křižovatek a řízení provozu v rámci velkého projektu, kde bude inteligentní dopravní systém, bude zenová se ústředná, semafory budou reagovat na aktuální hustotu provozu, jo, jakoby přepočítávat signální plán a tak dále. Takže do té doby samozřejmě je tadyhle se člověk musí s ním popasovat a řešit aktuální situaci podle pravidel. To dává přesom protěucímu a až teprve, když uvidí, že tam ten prostor je prázdný, tak tam bezpečně najede. Další křivotkou, na které stojíme, je křivatka ulic Hořická, Haškova, Chelčického. Kde jsem měl dotazy, bohužel trošku je to smutně usměvné, kdy řidiči se ptají, pokud jedou od terminálu a odbočí doleva do Hořické ulice, mají za značku Dej z jízdě A vědomí jsou a vidí proti sobě ulice Schaltického je značka Stůj Dej z Takže tvar stopky poznají a myslí si, že vozidla, která jdou od Schaltického, musí stát a oni pojedou. Samozřejmě to je velká chyba, stále zaplatí povinnost dát přenost jízdě vozidlům proti jedoucím. znamená, vozidla od terminálu pustí vozidla z Chlečického a teprve potom manévr do odbočení dokončí. Jo? Takže ta stopka z ulice Chlečického je pouze z důvodu toho, že tam jsou horší výhledy poměry. Není to žádná kategorie horší vedlejší, lepší vedlejší ulice, jo? takže opravdu přednost proti vozidel a tečka. Tak, jsme se přesunuli o pár metrů dál. Do křižovatky ulice Karla IV., výjezd Masarykova náměstí a ulice Průmyslová. Opět zde je křižovatka celkem rozsáhlá a je potřeba, aby si řidiči uvědomovali, kdy jsou na hlavní a když jsou na vedlejší a vztah právě, že když jedou z vedlejší, tak jsou povinni dát přednost vozidlům z hlavní, kteří i sjíždějí na vedlejší. A poté vztah ulice vedlejší vedlejší řešíme pomocí pravidla pravé ruky. Stává se, že vozidla jízdící paralelních ulicích si na dá přenos přínos zprava vozidlům například ve směru od ulice Průmyslová a zároveň jsou povinni umožnit jízdu vozidlům sjíždějícím z ulice hlavní z Karla 4.